Ludovic Orban oamenind pe Viorica Dencil, dacă mai există prieteni sau membri ai familiei care cine la ea, ar face bine să o suntultuiască, subliniere-i dea demisia. Ludovic Orban, pre-subliniere din telepenele, lancează directă direct la adresa premierului Viorica Dencil, cere ea îi cere demisia. Dacă mai există prieteni sau membri ai familiei care țin la Vasilica Viorica Dencil, ar face bine să o suntultuiască, sublinierei de demizia, pentru ce pentru tot ceea ce face va răspunde ea, ca prim-ministru, indiferent cine sunt cei care o suntultuiesc se întreprinde acte contrare Constituției sublinierei interesului general al românilor, a declarat Orban într-o conferință. De Pres. PNL este tur de președintele Claus Iohannis, zis susține demersul perfect justificat iniat de președinte, prin care a solicitat demisia din funcția de premier a doamnei Vasilica Viorica Dencil. Orice zi în care doamna Dencil rămâne în poziția de premier risc să afecteze interesele naionale ale României, risc să genereze consecințe extrem de grave pentru via de zi cu a românilor, pentru perspectivele de dezvoltare arii noastre, a mai precizat liderul PNL. Orban susține ce refuzul premierului de a merge la întâlnirea de la Cotroceni cu presubliniere dintele Claus Iohannis arată că pe aceasta nu o interesează economia României. Iată ce premierul Dencil a arătat din nou ce nu vrea să-i exercite funcția altfel putem interpreta refuzul premierului Dencil de a se prezenta la invitația dintre dintelui, care subliniere sublinierei exercita atribuțiile de mediere între puterile statului, la o discuție privitoare la relațiile dintre BNR subliniere i Guvern. în acest chiul, practic, Viorica Vasilica a arătat ce nu o interesează ce se întâmplă în economia românească, a mai spus acesta. Potrivit lui Orban, la Palatul Victoria nu poate rămâne un premier care nu subliniere piese citească, subliniere i se scrie, sublinierei care nu înțelege aproape nimic din ceea ce o se întâmplă.